ستارے جو چمکتے ہیں کسی کی چشم حیرا میں ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمال ابر و بارہ یہ نہ آباد وقتوں میں دل ناشاد میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں گے جب یہ دن یہ ان کی یاد میں ہوگی